проєкт почався з, наверное, з звичайної фотосесії, з звичайним фотографом і з Тетяною Гурковською. Ми постійно хочемо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 про нашу історію, бо діти мають її знати. Наталія Поляниця, Суспільне новини, Хмельницький.